أبكي لك كذا دين ما في الزفاف. روح انت وانا. نعمله إيه؟ علقو. دين ترامب هذا. علقو. دين ترامب هذا. علقو. دين ترامب بابا أنا علقيها يلا مش عارفة أيوة يا أحمد يا مش عارفة لو عيدك؟ لا الثانية لا أنت، مش لا جودي جودي على السوشيال يلا يلا, يلا, يلا يا بابا انت وحش رمي ليك في الباسكت يلا بينا واو واو واو كده واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو بل بل. أنا استنى تقطع. بص أنا شلني زي زي تعال. زي زي زي زي زي زي زي بتعمل زي زي زي زي زي كده زي زي زي زي زي زي زي زي Okay. How did he second step. second. In second So